Gebracht op Potsdam. Ze met de lifestyle. Napoleon ananas. Gebracht op Potsdam. Wij hebben Potsdam met priemsa. Nananas. ten Lifestyle. Bracho, bracho, ten, a, a, lifestyle. A, a, lifestyle a. Ej, brachopoad no tak neboj se, brachopoad sem, no tak neboj se, brachopoad sem, jsi můj bro, nejak ten domky no růdaj. Můžeš jít do bobogejnka, přivírat, že je tam rád, můžeme se spolu zahrát, na kořenu jár. Wow, wow. Praža počem, ne pusť se, zapomeň ten lifestyle, napijeme se na nás, zaujímá ta lajka, prach a počem, napijeme ten lifestyle, napijeme se na nás. Na nás Na nás Na nás Na nás Pořád okolo se Proč to děláme Těch služit My to děláme Můž dobře